אחת המטרות הגדולות שלי בחיים, ככה אני מאמין, היא להעביר הלאה את הרעיונות שזכיתי להתעכל בהן לאורך הדרך. רעיונות כמו לאהוב את עצמך ולעשות שלום עם עצמך, והזכות ללמוד מניסיון של אחרים, שזה הכי קל למצוא את זה בספרים, כאילו, וכמו שספרים הופכים את הראש שלך למקום שהרבה יותר טוב להיות בו. אז כל הרעיונות האלה של שיפור עצמי וצמיחה, זה בעצם הדברים שאני הכי רוצה להעביר לעולם, וכן, גם לשים על מה שאחרים חושבים, ופשוט להיות אתם, עם חיוך. <laughs> אז זאת המחשבה את התמונה, וככה בעצם אני אוהב לגשת אה, לסוג הזה של התמונות. אני לתחיל להתחיל קודם כל ממחשבה שאני חושב שראוי לשתף אותה, ואז ברגע שיש לי את המחשבה הזאת, אני מנסה אה, סוג של לשחרר ולנסות לדמיין אותה ויזואלית. קראתי פעם איפשהו יפה שאומר שאי אפשר לצאת מגדרנו כדי ליצור משהו מיוחד באמת רק באמצעות האינטלקט. כאן צריכה להיכנס לפעולה היצירתיות שלכם. לשמוע, להרגיש ולבטוח באינסטינקטים ובאינטואיציות שמתעלים מעל כל מה שהגיוני ומוכר. איזה יפה. <laughs> <laughs> הרבה פעמים הרעיונות האלה מגיעים אליי דווקא בשיחות, עם חברים, אני מאוד אוהב שיחות עומק ולדבר על החיים, אז הרבה פעמים דברים כאלה באים אלה, אז אני פשוט שומר אותם בגוגל קיפס שלי. <laughs> כדי uh, לחשוב על הרקע, חשבתי בעצם על איזו תחושה אני רוצה שהצופה יקבל שהוא רואה את התמונה. עכשיו, הרעיון הזה הוא רעיון מאוד, כאילו מצד אחד כזה אגרסיבי, מצד אחד הוא מאוד כזה... כיי, يعني, כילו? <laughs> אז בחרתי בצבע אדום. כי צבע אדום זה צבע שמשמël גם קאס, אבל גם חוכár ואהבה. và a דיסורא זה מאינטנסיבי יותר אזות שבחצבע הזה זה בידוק מה שארציתי להתמונת שלי. מי קנה מatri להumor האצמי שלי? בבחנים זה בדיחותי מצמי, ומי שמבין שיאבין. אבל זה צחוקי יותר מילשלה זריקת ים. עם... פאקינג חולצה, אלגנטית וצוורון ואת האמת שרק בשלב של העריכה שמתי לב פה ללוגו שהייתה לי אברקה כזאת פשוט להחליף אותו בגם כזה עצמה משולשת שיהיה כזה סטייט השלב הבא בעצם היה להחליט איך יהיו הידיים הרעיון הזה בעצם הגיע דרך ה... יש מלא אלים עודים כאלה שיש להם מלא מלא מלא מלא ידיים כזה בכל ציורים ומיסטיקות כאלה אז משם בעצם הגיע הרעיון לתמונה ודאפתי גם שמתקבלת מהידיים, וכמו שלמדנו בשיעור קומפוזיציה, העין שלנו מאוד מאוד אוהבת צורות, אז uh, זה פשוט השתלב למושלם גם עם זה, וגם עם זה שזה מוכר לאנשים, בובה. אני בהתחלה חשבתי שאני אצטרך המון ידיים שונות מאחוריי, שחשבתי כאילו בהתחלה שכל זוג ידיים צריך להיות ידיים אחרות. لخين קראתי لكل الجانج لازور לי גם להחזיק דרגה וגם لازور לוגיסטיית וגם להבין בעצם מה ايه זה זיין דרף להתאכה אז אחרי שהخلטנו איך לעשות אצבע משולשת בצורה אחי אסתטית שיש מה שנשארנו לעשות בעצם זה לצלם כדי שאני ידע בדיוק מה קורה עם הידיים שאמורות להיות כביכול מאחוריי הייתי צריך את שלי, נדב, שיעמוד במקומי כאן באמצע של הפריים רציתי בעצם לקבל את התאורה האמיתית שאם היה שם ידיים אז איך למשל הגוף היה עושה לה למשל אוקיי? אז אחרי כל זה, כל הכיף, כל הצחוקים, עברתי בעצם למחשב כדי uh, לסיים את העבודה, לסיים את התהליך של התמונה שלי מה שאתם רואים פה מולכם זה בעצם הפוטושופ עם התמונה הגמורה לפי שאנחנו מתחילים אני רק אזכיר לכם ללחוץ על הכפתור של הלייק שם למטה אם בא לכם לעזור לערוץ שלנו להתקדם ובכללי אם צילום מעניין אתכם, אתם מוזמנים להצטרכף למשפחה ולהירשם לערוץ יהיה כיף פה <laughs> בוא הראשונה זאת תמונת הבסיס שלי מלמעלה, ממולי, היה לי סופטבוקס, זה בעצם מרקח לאור של 90 סנטימטר או 120, בסוכר בדיוק, אחד גדול, ממש מקדימה מלמעלה. אתם יכולים לראות פה את ההשתפות שלו, בלמעלה שלי של המשקפיים. אוקיי? רציתי תאורה כזאת מלמעלה, מחמיאה ויפה, לא יותר מדי פנסית, יחסית פשוטה, מקור אור אחד, כדי לקבל תאורה כזאת שוטפת ונחמדה ורקה. חשוב מאוד. עכשיו, אני אעבור רגע ל-Lightroom, כדי להראות לכם, הנה כל התמונות שצילמנו באותו היום. זה התחיל בהתחלה, עוד ובואי, מה זה משקפיים האלה, אחי? זה התחיל ככה, צחוקים כל... וואו, זה קטנים כל החבר'ה. התחלנו פה, החבר'ה עזרו לי למתוח את, ה... את הסט כי אז לא היה לי כזה כמו שראיתם בהתחלה כזה מתקן ריקאים וזה אז יש פה את כל התמונות כמו שאתם רואים נדב פה עמד ואני עשיתי את התנועות של הידיים עכשיו אני סימנתי את מה שרציתי שיבוד לי הכי טוב חוץ מהתמונה הראשונה שפתחנו בפוטושופ מה שראיתם בפוטושופ מכאן בעצם מתחילים כל המשחקים של הידיים אוקיי אלו הידיים שבחרתי בסדר? אז הבאתי אותם לפוטושופ ואז אחד אחד אותם עכשיו אני אבטל רגע את הדבר הזה, אוקיי? זאת היד שהבאתי בעצם, אוקיי? Okay. עכשיו מה קורה פה בפוטושופ? אני אעשה לכם ככה קורס ממש מזורז, ממש ממש בקטנה, אני אסביר לכם כמה דברים שם המפתח, שאיתם אני עובד, הם בעצם הבסיס של הטכניקות האלה, כל הטכניקות האלה, שנקראת קומפוזיטינג, uh, שזה בעצם מרכבה, אוקיי? Okay? אנחנו מסתכלים פה בצד ימין, אתם רואים את כל הדברים, מה שנמצא הכי למטה, זה השכבה הכי נמוכה. כל הזמן אנחנו מעלים עוד שכבה, והשכבה שתהיה מעל, זה מה שירו. עכשיו, אם יש לי פה את היד, אוקיי? Okay, ואני רוצה לשלב אותה כמו שצריך, איך אני בעצם עושה את זה? בשביל זה יש דבר שנקרא מסכה. מסכה זה הדבר הזה, מכאן אפשר לפתוח אותו כאן, עכשיו, המסכה הזאת היא מה שבלבן, ש... יעבוד מה שאנחנו רואים ומה שאנחנו צובעים בשחור אנחנו לא רואים ניקח דוגמה מברשת שחורה עם הרבה פלור הרבה אופס הייתי רק כדי שתראו אוקיי? אני הולך על בוא נראה השכבה הזאת אוקיי, וזובה השחור צבאתי בשחור לא רואים זובה בלבן כן רואים? <תנרוע> אז מה שאני עושה אני בעצם צובע לאט לאט אני משתמש גם הרבה במברשות וצובע ידנית אבל גם אני משתמש הרבה מאוד בבחירות בחירות זה אחד מהדברים הכי חשובים בעצם שקעמים בפוטושופ ומה שהם עושים הם לנו לבחור בעזרת כל מיני כלים מאוד מאוד מגוונים, יש המון קלים יש כלי של ריבוע ויש כלי של עיגול ויש כלי של שבוחר אובייקטים לבד אם אתם נמצאים על השכבה מטימה בוחר אתה עוד ביקני לבד, יש לנו הרבה דרכים ליצור בחירות ואז לצבוע בתוך הבחירות ואז בעצם לעשות את המסיכה בדרך הרבה יותר מדויקת וטובה אז אחרי פחות יותר מה זה מסיכה והבנו פחות או יותר שמחליטה על מה רואים מתוך השכבה ככה בעצם אנחנו עובדים, אני מוסיף עוד משהו, משלב אותו עם מסיכה, עובר הדבר הבא ככה בעצם עשיתי את הוספתי אליה טיפת צל עם קרס כזה פשוט, וצבעתי אותו עוד פעם עם מסכה. יד שלישית, יד רביעית, יד חמישית. הבאתי בעצם את כל הידיים באותה השיטה שהסברתי לכם עכשיו, תמונת תמונה, לקחתי, גזרתי קטן, הבאתי לתמונת בסיס, אלבשתי מעל ושמתי מסכה. המסכה מחליטה מה רואים ומה לא רואים, אוקיי? אחרי שלקחתי את כל הידיים ושילבתי אותם כמו שצריך בצד שמאל, רציתי שתהיה לי... איזה רציתי? יצא לי רציתי שמח, תרואה, אני קיי! רציתי בעצם שתהיה סימטריה מושלמת כמה שאפשר בתמונה שלי. אז לקחתי את כל הידיים בצד הזה, העתקתי את הכל, והעברתי אותו לפה. בשכבה הזאת מחקתי את האפריקן שפיגל, אפריקן שפיגל. פחד נדע אפריקן שפיגל. ואז עם קומו שמתי עצבו משולשת. עכשיו, בעצם מבחינתי, כל הרכבה של הידיים גמורות, מה שנשאר לי עכשיו זה לשחק עם הרקע, ולהוסיף טיפה טקסטורה מעניינת ברקע. סידרתי פה את ההשתקפות, כדי שגם ההשתקפות של האור אצלי במשקף תהיה סימטרית, פשוט לקחתי מכאן, גזרתי את פה, טיפו, טיפה הכשכתי את החולצה יותר מדי והיא שימו לב ש... בזכות זה שצילמתי בעצם את כל הידיים שלי על אותו הרקע וכביכול הכל פה אמיתי הרווחתי, שימו לב על הרקע שיש את של הידיים קשה לחכות דברים כאלה כי הזוויות של התורה וכל יד פה, הצל פה לשם, הצל פה לשם אז זה קשה באמת ליצור את זה כמו שצריך אז ככה בעצם הרווחתי גם את על הרקע שזה משהו מאוד מאוד חשוב שעוד הפעם עוזר לי למכור את האפקט היו קצת אך שחרות לרקע, היה חסר לי קצת טקסטורה באדום, האדום היה טוב, אבל רציתי להוסיף לו טקסטורה, אז הבאתי אותה מהקובץ הזה, צבעתי אותו על הרקע, והשלב האחרון והכי חשוב, ושימו כמה אפקט יש לדבר הזה, האך של הידיים. זה לטעמי מה שעוזר פה לבנות את, ולמכור באמת את האפקט, ברמה מאוד מאוד גבוהה ואמיתי. אחרי שסיימנו פה לסדר את כל השכבות, ובעצם עשינו את כל העבודה של ההרכבה, זה הזמן לקחת את התמונה ל Lightroom שלנו. ערכתי אותה אימפריסט פריסט שבגלו, בקרוב אתם תגלו את הכל. וזאת התמונה הסופית אחרי פריסט וטיפה טוויקים למשחק עם אור. וואו, אני יכול להגיד לכם... שקודם כול, אני מאוד מאוד מאוד מרוצה הסופית. קשה לי להגיד זה, וואלה לא קשה, אני לא אשקר לכם, אני עובד מספיק קשה על הדברים שלי כדי שהם טוב, וזה בן פן... <laughs> <laughs> <laughs> ככה התמונה הזאתי, שאני כל כך אוהב וגאה בה. יש בה מסר, מאוד, מאוד מאוד חשוב, שלפעמים חבר'ה צריך לשים רק על הדברים שבאמת אכפת לנו מהם ולבחור על מה לשים זה <laughs> וואלה אני רק חייב להגיד לכם שזה כל כך כיף לי לעשות דברים כאלה איתכם באמת בא לי, בא לי ללמד אתכם ובא לי שתלמדו עוד ושתשתפרו, אבל אני באמת מאמין שאם אני אראה לכם קסם שבצילום, כמו שאני רואה אותו וכמו שאני חובר אותו ואת הזה מהעיניים שלי אתם גם תראו את הקסם הזה אז אני אוהב את הדברים האלה, זה מאוד כפן היה הסרטון הזה ו... ואם כיף גם לי